Na platovu je ispred maksidiskonta. U četvrtak uveče građani Bora su mogli da glasaju za iz izbor dve lokalne usluge koje će biti nadgledane. Sve je ovo u okviru projekta Gradski agent 019-030 koga realizuje Timočki klub u tri opštine u Timočkoj krajini Boljevac, Bor i Soko Banja. Ove projekat se u opštini Bor realizuju u partnerstvu sa udruženjem građana Kokoro iz Bora. Cilj akcije je da se uključuje građani u praćenje usluga koja je financijala samouprava i zapravo da se unapredi kvalitet života građana u zajednici i pre svega da se građani aktiviraju i uključe, a onda da se sprovede praćenje tih usluga i da se poboljšaju usluge. Znači, ov, Ovi dana smo radili, ovo je jedan od tri dana, tokom koji smo radili anketiranje i sagledat ćemo, odabrat će se dve usluge koje će tim, koji će proći obuku, monitoringa ili praćenja, analizirati, pratiti i dati povratne informacije lokalnoj samopravi o sprovođenju i potrebama i kako naprediti te usluge u lokalnoj zajednici. Građani Bora pokazali su dobro interesovanje za učešće u anketiranju. Iznenađena sam koliko su zainteresovani. Ljudi čak traže pitanja, nema svih pitanja ko bi oni hteli da daju odgovore. Čak i dopisuju određene predloge i pokazuju veliko interesovanje i žele da učestvuju. Tako da je to, i to jedna od ideja u narednom periodu možda da se pokrene inicijativa i da se pusti građanima, da oni sami iniciraju, nezavisno od onih. Ovo je sada ciljena usmerana akcija na usluge koje je lokalna samoprava finansira, ali evo ideja da građane šire uključimo i oni su veoma zainteresovani. Ovom prilikom su se pored predstavnika UG Kokoro u ankitiranju uključili i predstavnici od organizacije Alternativa BOR. Projekat je podržan od strane Olof Palme International Centra iz Švedske.